BELAJAR MENULIS HURUF BESAR J Cara tulis huruf J Langkah 1 Lukis mata kail Langkah 2 Tolak tepi di atas Lukis mata kail Tolak tepi di atas J Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik tulis huruf J besar Dua langkah mudah jangan dilupa Adik lukis mata kain lukis besar-besar Tolak tepi di atas J besar namanya